אנחנו בבעיה ה-33, שבה שואלים אותנו איזו משוואה מייצגת ישר מקביל לוי y שווה ל-5 חלקי 4x ועוד 2. לישר מקביל יהיה שיפוע זה. אנחנו יכולים להסתכל על הזה לחקור אותו ולומר שהשיפוע של הוא כאן המקדם על עיוור ה كان. כאן. זהו השיפוע של הישר הזה. השיפוע הוא מינוס 5 חלקי 4. וכעת אנחנו צריכים רק להסתכל על התשובות ולראות באיזה אחת מהם יש שיפוע ששווה ל-5 חלקי 4. תשובה A מתאימה לזה. תשובה A Y שווה ל-5 חלקי 4X ועוד 1. השיפוע כאן שווה. והישר פשוט מוזז ב-1. אם כך התשובה שלנו היא A, כעת לבעיה 34. בואו נעתיק ונדביק אותה. בואו נראה, שואלים אותנו, איזה גרף מייצג פתרון למערכת ה-E שוויונים. אנחנו יכולים לקחת כל אחד מה-E שוויונים ולחפש את השטח שמקיימת שניהם. בואו נראה את ה-E אנחנו תמיד רוצים של y שווה mx ועוד b. בואו נעשה את זה. ה-E שוויון הוא 2x גדול או שווה ל-y פחות 1. אם נחבר אחד לשני אגפים, נקבל ששני x ועוד אחד גדול או שווה ל-y. אנחנו רק רוצים לכתוב זה בצורה, השאלה אנחנו רגילים, אז נחליף את הסדר. ונקבל ש-y קטן או שווה ל-2x ועוד אחד. בואו נראה מה זה מייצג. יש לנו ישר 2x ועוד אחד, כך שנקודח את החיתוך עם ציר y אחת 2. זה הישר كان? נקודת החיתוך עם Y היא אחת, ואנחנו מוזזים 2 שתי, ימינה ו-4 למעלה. כמה שאנחנו מוזזים אנחנו מוזזים P2 ב-Y. המשמעות של השיפוע. והנה הישר הזה בסרטוט הזה. יופי, זה הישר. ונאמר לנו ש קטן מזה, אנחנו מחפשים את השטח שמתחת לגרף הזה. זה לא השטח הזה. השטח שהם צבוק כאן הוא השטח הזה. לכל X ולכל Y על הישר הזה, החלק הצבוע הוא החלק שה-Y בו גדול מהערך בנקודה הזאת. אבל מה שאנחנו רוצים זה ש-Y מהנקודה הזאת. לכל y על הישר אנחנו מחפשים את ה שקטנים לזה. בהתבסס על המידע הזה, התשובה הזאת נראית כמו מועמדת טובה. עדיין לא הסתכלנו על הישר השני. בואו נבחן אותו. אולי התשובה הזאת יכולה להיות גם כן מועמדת, טובה. ואולי אנחנו צריכים להיות מתחת לשני הישרים, נכון? זה הישר שחקרנו עד עכשיו, אנחנו בהחלט מתחתיו, וייתכן שאנחנו צריכים להיות גם מתחת לישר השני. ואם אנחנו רוצים להיות מעל הקו השני, אז אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אם כן, זאת תהיה תשובה C. ואם אנחנו צריכים להיות מתחת לשני הישרים, אז זאת תהיה תשובה D. בואו נראה מה אנחנו לומדים מהנתון השני שלנו. אבל יש כאן שגיאת כתיב, ולמעשה חסר לנו כאן מידע על מנת... על מנת אה, שנאלץ לבדוק את התשובות ישמיתו كانت את הסימן לכן נאלץ להסתכל בתשובות על מנת לראות למה הם התכוונו ובכן הסתכלנו בתשובות והיה כתוב שהתשובה הנכונה היא C כלומר אנחנו צריכים להיות מעל לישר השני בואו ננסה למצוא מה הסימן הזה היה צריך להיות האם היה צריך להיות כאן סימן שווה? בהחלט לא סימן שווה אבל האם היה צריך להיות כאן סימן גדול או קטן? בואו נענה על זה. בואו נראה. יש לנו שני X פחות חמישה Y עיגול עשר. ואנחנו לא יודעים מה סימן كان. זה יוצא תרגיל טוב יותר אפילו ממה שהם התכוונו. בואו נראה. אנחנו רוצים לקבל Y באגף השני ונחבר לשם חמישה Y לשני האגפים. אנחנו לא רוצים להצטרך להפוך את הסימן ולחלק במינוס חמש. ולכן נעביר את חמישה Y לאגף שנים. נחבר חמישה Y לשני אגפים ונקבל שני X, מה שלא יהיה סימן אי שוויון. 10 חמישה Y. נחסר 10 משני אגפים, כך שנקבל 2X פחות 10, עיגול חמישה Y. זכרו שהעיגול הזה יכול להיות כל סימן של אי שוויון, זה לא יהיה סימן שווה, זה יהיה או גדול או שווה, או קטן או שווה. ולאחר מכן אפשר לחלק את שני אגפים בחמש, ונקבל... ש-2 חלקי 5 כפול x פחות 2 סימן אי שוויון כלשהו, واي. והם אומרים לנו שהתשובה היא c, נאלצנו בתשובות כי לא נתנו לנו סימן האי שוויון كان. ואם התשובה היא c זה אומר שאנחנו רוצים את ה-y לקו הראשון ומתחת לישר הזה, זה השטח הזה. וכאשר אנחנו בתוך השטח האפור הזה, אנחנו רוצים את הוויים שמעל לקו התחתון הזה. מעל לקו התחתון הזה, שהוא 2 חלקי 5x פחות 2. כלומר, כל הוויים שגדולים מזה, כל הוויים שגדולים מזה, אופס, קצת, כל הוויים שגדולים מזה, גדולים מהערך כאן, מכאן, הסימן כאן בבעיה היה, צר... בבעיה היה צריך להיות סימן קטן מ אם אנחנו אומרים ש-y צריך להיות גדול מהדבר הזה, כאן אנחנו קוראים משמאל לימין, ויש לנו 2x פחות 2 שצריך להיות מ-y, כך מתנו מה הסימן, ואתם יכולים לשאול למה השטח שכאן לא נכון. אם תחשבו על זה, השטח הזה הוא מעל הישר הראשון, כלומר, בשטח הזה y גדול משני x ועוד אחד, הוא מעל הקו הראשון, למעשה מתחת לקו השני, וזהו למעשה השטח ההפוך. בכל מקרה נעבור לבעיה הבאה. התשובה הייתה c. הבעיה הבאה, 35. בואו נראה. נעתיק ונדביק אותה. האפשרויות כאן הן מעניינות. מהו הפתרון למערכת המשוואות הבאה? בואו נראה אם אנחנו יכולים להעביר אותה לצורה שהיא יהיה, יהיה לנו יותר בואו ניקח את המשוואה הראשונה ונחבר לשני אגפים 3x. אם נחבר לשני אגפים 3x, המשוואה הראשונה הופכת להיות 3x ועוד واي שווה ל-2. כל מה שעשינו לחבר 3, אתם לא, אתם לא רואים את זה, חיברנו 3x לשני אגפים של המשוואה הזאת. כמובן זה מתבטל עם זה. בואו נראה. המשוואה השנייה היא 6x ועוד 2 שווה ל-2. שתיים, או נעשה משהו אחר ממשוואות, במראה זה יהיה יותר ברור שהמייצגות בעצם את אותו ישר. אם ניקח את המשוואה הראשונה ונכפיל את שני האגפים ב-2, מה נקבל? בואו 3x ועוד y ב ונקבל 2 כפול 3x זה 6x. ועוד 2 כפול y צריך לפלג את ה-2. ועוד 2y שווה מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4. וזה אותו ישר בדיוק. כשאנחנו אנחנו פותרים את מערכת המשוואות, אנחנו בעצם מנסים להבין איכן שני הקווים האלה נפגשים. אם הם בעצם אותו קו, הם נפגשים בכל נקודה. כך שיש מספר אינסופי של פתרונות. והתשובה היא D. לבעיה הבא, יש לנו עוד בעיה כזאת. הם רוצים לדעת מהו הזוג הסדור שמהווה פתרון למשוואה הזאת. נעתיק ונדביק את המשוואה לכאן. הדבר הפשוט ביותר כאן יהיה לחסר את המשוואה השנייה מהמשוואה הראשונה. אבל נכתוב את זה באופן מפורש. המשוואה הראשונה היא X ועוד 3Y שווה ל-7. במקום לחסר את המשוואה הזאת, בואו פשוט נחפיל את המשוואה השנייה במינוס 1, ולאחר מכן נחבר את שתי המשוואות. אם נחפיל את המשוואה במינוס 1, מה נקבל? מינוס x פחות 2y שווה למינוס 10. שאנחנו עושים את זה שאנחנו יודעים שנחבר את שני אגפים השמאלים האלה, x ומינוס x, הולכים להתבטל, ולאחר מכן אפשר פשוט למצוא את y. לראות שיש כאן x וכאן x, ואם נחסר את זה מ� וגם אם נחבר את שתי המשוואות האלה, הם וכעת, y פחות שני y שווה ל-y, ושבע פחות עשר שווה ל-3. יופי. כעת אנחנו יכולים להציב בחזרה ולמצוא את x. בואו נשתמש במשוואה הראשונה. יש לנו x 3, y, 7 ונקבל x, 3 כפול ש... מינוס 3 זה פחות 9, שווה ל-7. כלומר, x שווה, נחבר שני אגפים של המשוואה eh, 9, ו-x שווה ל-16. כלומר, הפתרון הוא 16 פסיק מינוס 3. אלה הם x ו-y. וזאת תשובה d. מעולה. ונמשיך 37. למרסי יש בסך הכל 100 מטבעות של דיימים. אם הערך הכולל של המטבעות הוא 14.05 דולר, כמה קו... קווטרים יש לה? נניח ש מספר הדיימים ו-Q הוא אם נחבר מספר הדיימים ועוד מספר הקווטרים, יש לה בסך הכל 100 מטבעות, זה לנו כאן, של המטבעות, יהיה שווה 0.1 כפול מספר הדיימים ועוד 0.25 כפול מספר הקווטרים ונתון לנו שהערך הכולל הזה שווה ל-14.05 דולר זה המידע שנתון לנו כאן, הערך הכולל של המטבעות הוא 14.05 דולר ואנחנו שואלים אותנו כמה קווטרים יש לה, כלומר אנחנו צריכים למצוא את Q בואו אם אנחנו רוצים שה-D יתבטלו, מה שאפשר לעשות הוא להכפיל את המשוואה הראשונה, להכפיל את המשוואה העליונה, למשל במינוס 0.1. אנחנו עושים את זה כדי שזה יתבטל עם ה-D הזה שכאן. נעשה את זה בצבע אחר. אם נכפיל את המשוואה העליונה במינוס 0.1, נקבל מינוס 0.1D, אפשר גם לכתוב מינוס 0.1D, מינוס, זאת אומרת פחות 0.10Q, כמה זה מינוס 1 חלקי 10 כפול 100? זה שווה ל-10, נכון? 100 כפול 0.1 זה 10, ואנחנו מכפילים ב-0.1, וכעת אנחנו יכולים לחבר. אם מחבר 0.1D ו-0.1D, הם התבטלו. כעת 0.25Q פחות 0.1Q זה שווה, נחליף צבע, זה שווה ל-0.15Q, וזה שווה, כמה הם 14.05-10 זה שווה ל-4.05 דולר. רק כדי להיפטר מהחלק העשרוני אנחנו יכולים להכפיל את השני אגפי המשוואה ב-100. ונקבל ש-15Q שווה ל-405. אם כן Q מחלק את שני אגפים 15 כמה פעמים 15 נכנס ב-405? 15 נכנס ב-40 פעמיים, 2 כפול 15 זה 30. נקבל כאן 10, 105, 15 נכנס לתוך 105 שבע פעמים, נכון? 7 כפול 5 זה 35, 7 כפול 1 זה 7 ועוד 3 זה 10, 27, אם כן Q 27 כך שלמרסי יהיו 27 קוואטרים. ונתראה בסרטון הבא.